تتعلم ان مفيش اي حاجه دايما غير ربنا لازم تبقى عارف ان اي حد كلامه قال معك معاك زاد مع غيره لازم تبقى عارف ان كلمه يا صعب دي تقيله على ناس كتير اول. غيرت ما تقولهاش ان انت تختار لازم تتعلم البرود عشان هتقابل اصناف من دي تعامل معاهم بنفس البرود لازم تتعلق ولازم تتعلم ان مفيش اي حد هيحبك وهيدور على مصلحتك ويخاف عليك غير ابوك